Morjes! Puhutaan tällä viikolla siitä, mistä kaikki muutkin puhuu, eli sähkön hinnasta. Eli nyt kun tässä syksy on pikkuhiljaa alkanut ja talvi edessä, niin moni kyllä kauhistelee tuota, että miten tästä talvesta nyt selvitään. Ensinnäkin se, että Riittääkö ylipäätään sähköä, mikä on aivan niin kuin käsittämätöntä, että ihan vakavissaan tämmöistä kysymystä joudutaan miettimään. Ja sitten toisaalta se, että mikä se sähköhinta sitten tulee olemaan. Nyt jos tätä niin kuin ihan tälleen itsekkäästi lähtee ajattelemaan, Omannavaan kautta, niin ää, ei, ei silleen ole ollenkaan hassumpi tilanne, että kun asuu tälleen kerrostalossa kaksiossa, joka on kaukolämmössä, niin onhan se selvää, että ne laskut tulee olemaan isompia kuin vaikka viime vuonna, mutta sitten se kulutus on kuitenkin sen verran pientä, että se ei ei niinku vielä varaa rikkoa ainakin toivoisin näin, että itsellä on ihan pörssisähkösopimus joka tietysti on kallis niinä kalleina tunteina esimerkiksi arkena keskellä päivää ja alkuillasta mutta sitten viikonloppuisin ja yöaikaan niin sitten saa Huomattavasti edullisemmin sähköä käyttää. Että siinä on, on se, se tietysti hyvä puoli näihin kiinteisiin sopimuksiin verrattuna. Mutta sitten jos ajattelee vaikka omia vanhempiani tai veljeäni, jotka asuu tuolla uh, maaseudulla omaa kotitalossa molemmat on kyllä myöskin, että on takka ja puulämmitys, mutta ei se pelkästään riitä todellakaan talvisaikaa pelkkä puulämmitys, vaan kyllä sitä sähköä tarvitaan siihen lämmitykseen sitten tueksi aika paljon, niin tota, kyllä se varmasti on aika, aikamoinen lovi siihen tota, putiettiin kun sähkölasku on sitten tosi iso verrattuna menneisiin vuosiin. Mutta tota kyllähän tämä nyt sille huolenaihe on ja puheenaihe varmaan jokaisessa kahvipöydässä ympäri Suomea ja ympäri ma maailmaa. Sitten jos tota kääntää katseen tuosta omasta navasta vähän laajemmalle ja vaikkapa Euroopan tasolle ajattelee asiaa, niin tämähän kertoo vaan siitä, että Vladimir Putinin tällainen geopoliittinen ja energiapoliittinen peli on onnistunut. Eli tässä menneiden parinkymmenen vuoden aikana niin on Keski-Eurooppa ja erityisesti Saksa, jota haluan tässä erityisesti syyttää, koska se on Euroopan tai EUn johtava valtio, niin on saanut täysin pöljillä poliittisilla päätöksillä niin itsensä täysin riippuvaiseksi venäläisestä energiasta, joka on aivan käsittämätöntä, että näin on tehty. Ja se saksalaisten päätös luopua ydinvoimasta, joka tapahtui, olikohan se nyt 2010-luvun alkupuolella, niin on täydellinen katastrofi, yksi surkeimpia poliittisia päätöksiä, mitä on ikinä tehty. Nyt sitten Tietysti tämä voi sanoa jälkiviisaana, mutta kyllä ne riskit olisi pitänyt tiedostaa jo silloin ihan, ihan oikeasti. Ja kyllähän se näiden Nord Stream-putkien kanssa veivaaminenkin on ollut aikamoista souta, aikamoista ettei sanoisi. Ja se oli erityisen huvittavaa, miten sitä perusteltiin, että tällä ei ole politiikan kanssa mitään tekemistä. Joopa joo. Silloin kun asioita Venäjän ja Putinin kanssa, niin kaikella on politiikan kanssa tekemistä. Ja se on aivan uskomatonta, että sitä ei ole nähty. Mutta siis kyllä, koska tämä... Mutta EU on kuitenkin yhtenäinen talousalue ja kaikki on yhteen kietoutunutta, niin asiat vaikuttaa toisiinsa, niin se, että Keski-Euroopassa on Saksat ja Italiat ja Unkarit ja tuota, Puolat niin tehneet itsensä venäläisestä energiasta riippuvaiseksi, niin se totta kai sitten vaikuttaa myös täällä Suomessa. Sillä tapaa tämä kansainvälinen talous toimii, kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta se on kyllä toisaalta sitten, jos tämä nyt on se hinta, joka pitää maksaa siitä, että päästään venäläistä energiasta irti, niin olkoon sitten niin, että ei tätä voi niinku ajatella pelkästään navaan kautta täysin, että tämä ainakin nopeuttaa sitä prosessia, että kai se on niinku ollut ajatuksenakin joskus, että oltaisiin omaavaraisempia Euroopassa ja pystyttäisiin muilla tavoin sitä energiaa tuottamaan kuin Venäläisten kaasuputkien kautta ja venäläisen öljyn kautta, niin nyt se sitten tapahtuu nopeutetusti, mutta tulee hinnan kanssa, mikä on tietysti harmillista sinällään meille kaikille perusduunareille, koska Kyllä se vaan sitten tarkoittaa sitä, että joutuu muista asioista tinkimään, kun pelkkä sähkölasku on tosi iso. Mutta just tälleen niin kun itse ajattelisin sitä, että kun se sähkölasku sitten kolahtaa, niin tota, tuntuuhan se pahalta ihan varmasti niitä isoja laskuja maksaa, mutta siinä on myöskin tällainen isompi ulottuvuus, melkein voisi sanoa geopoliittinen ulottuvuus, että maksetaan hintaa siitä, että päästään venäläisistä öljystä ja kaasusta ja kaikesta eroon. Ja tuota... Ehdottomasti, ehdottomasti on kyllä ydinvoiman kannattaja, kunhan ne laitet toimittajat ei ole venäläisiä. Ja tota, si, sillä tapaa saadaan, saadaan kyllä ener, energiaa tuotettua. Ja tota, ainakin, ainakin tulevat vuosikymmenet, koska ei tää niin ei voi luottaa siihen, että tämä vihreä siirtymä tapahtuu niin sormia napsauttamalla. Se on ihan hyvä tavoite ja siihen pitää pyrkiä. Mutta kyllä se ydinvoima on varmasti se hyvä, hyvä vaihtoehto nyt vielä tulevat vuosikymmenet. Mutta tämmöiset pohdinnat nyt, että sähkölaskusta saa murehtia ja saa valittaa, mutta kannattaa pitää mielessä, että siinä on tämmöinen isompikin ulottuvuus takana ja se on tavallaan hyvä asian puolesta, miksi sitä maksetaan. Mutta eipä nyt tällä viikolla muuta sitten, niin kiitokset katsomisesta ja ensi viikko. Moikka!